ברוכים השווים, קצת מארטיק שסיימנו את הסרטון האחרון, בכל זאת אני מקווה שהצלחנו להגיע למסקנה שאם יש לנו מנוף פשוט, ואם אני יודע את המרחקים מהנקודה הבאה אני מפעיל את הכוח, לנקודת הסמך, נקודת הסיבוב, ואם אני יודע את המרחק מנקודת הסמך למקום בו המכונה מפעילה בעצם את הכוח, המנופו והמחונה במכשיר זה, אז אני יכול לדעת את הייחס שבין שני אכחות המופלים: כוח הקלת, אני לא צריך לקרוא לזה סטם כוח, אלא כוח הקלת. בכול מכיר כוח הקלת כפול המרחק מכוח הקלת לנקודת הסמך. שווה לכוח הפלת כפול המרחק מכוח הפלת לנקודת הסמך. כל זה כתוצאה ממה שעשינו בסרטון הקודם: שימור האנרגיה והעובדה שעבודה מושקעת שווה לא עבודה מופקת. כל העבודות הם מסירת אנרגיה, כך שמסירת האנרגיה מושקעת, היא כמסירת האנרגיה המופקת, בהנחה שאין לנו חיכוך ושום אנרגיה לא עובדת בדרך. אז במה זה מועיל? ניתן לפתור מספר רב של דוגמאות בנושא הזה. בואו נגיד שיש לנו גוף שמשקלו 100 ניוטון. כאן, נצייר את זה. אה, זה הגוף, 100 ניוטון. ובואו נגיד שאני יודע מהו הכוח מרבי בו מסוגל לדחוף בלי קשר למה שאני עושה. אני אצייר את זה אולי בצורה קצת אחרת, משהו קצת שונה. בואו נגיד שזה נראה ככה. מטרתי להרים את הגוף בעל ה-100 ניוטון. הגוף שמשקלו 100 נמצא כאן. זה 100 בואו נניח שהכוח המערבי שאני מסוגל להפעיל כלפי הוא רק 10 ניוטון. בסדר? אני רוצה להכפיל את כוחי פי 10, פי 10, כדי להרים את הגוף הזה. בואו נראה מה יקרה. כוח הכלת שלי הוא 10. אני רוצה לחשב את המרחק. בואו נגיד שכוח הכל מרחק הקלט. אני רוצה שכוח הפלט יהיה 100, נכון? נקרא לזה מרחק הפלט. אם יש לנקודת סמך כאן, זהו מרחק הקלט, וזהו מרחק הפלט. בואו נחליף צבעים. אה, זה קצת משעמם כרגע כל הוורות הזה. אה, זהו מרחק הפלט מכאן לכאן. בואו נחשב מה צריך להיות היחס מרחק הקלט לבין מרחק הפלט. אם רק נחלק ב-10, נקבל את מרחק הקלט. הוא צריך עשר פעמים, מרחק הפלט, נכון? 100 חלקי 10. אם המרחק מנקודת הסמך לגוף הוא נגיד 5 מטרים, אז המרחק מהמקום שבו אני מפעיל את הכוח עד לנקודת הסמך, צריך להיות פי עשרה, כלומר צריך להיות 50 מטר. בכל מקרה, יחס בין האורך הזה לאורך הזה הוא 10. מה יקרה עכשיו? אם אני בונה את המכונה הזאת ככה, אני מסוגל להפעיל כאן עשרה ניוטון, הכוח המרבי שלי, עשרה ניוטון, כלפי מטה, וזה ירים את הגוף שמשקלו 100 ניוטון. אז בכל זאת, מה המחיר שאנחנו משלמים? שום דבר לא קופץ משום מקום. המחיר הוא שיהיה לי לדחוף מטה לאורך יותר ארוכה, בעצם דרך פי עשרה יותר ארוכה מהדרך שהגוף יעלה. אני יודע זאת פעם נוספת כי העבודה מושקעת שווה לעבודה מופקת. לא קיימת שום מכונת קסם שמסוגלת לייצר יותר עבודה מזאת שמושקעת. אם אתם מסוגלים למציאה אחת כזאת, אתם לא צריכים לצפות בסרטון הזה. לכו לבנות אותה עכשיו, ואתם תהיו מאוד עשירים. אבל אל תנסו, כי לא ניתן לייצר אנרגיה משום מקום. האנרגיה הזאת חייבת לבוא מאיפשהו. בעצם רוב המכונות מאבדות אנרגיה לחיכוך או למשהו אחר. במקרה הזה אני מפעיל כוח של עשרה ניוטון כפול מרחק מסוים, כמות כלשהי של עבודה, העבודה לא יכולה לגדול, העבודה כוללת. היא יכולה להיות מופחתת אם יש חיכוך במערכת. בואו נפתור שאלה נוספת. גם את השאלה ניתן לפתור בעזרת אותה נוסחה. לאחר מכן יעבור לסוגים אחרים של מכונות פשוטות. אני אשתמש בכלי לציור קווים. אה, זה? הנה. לא. זה אכלי. נתנייש שמש בזה במיקרים רבים. אפשר אפשר ליצור קח שלא בדרגות שנות של מרקמות וקנאה לשהם משתמשים בוטם וסגים של אמגדנו. אני לא אעשה את זה כרגע. בואו נגיד שנדחף קנ כלפי מלה. קנ. אה... לא. זה זה לא בדיוק מה שרציתי. אני רוצה אני רוצה לדחוף קנ כלפי מטה. כוח בוא נגיד בוא נגיד שמרחק كانו 35 35 מטר זה 35 ומרחק הזה עשיתי שאר זה 5 5 מטרים ואני דוחפתי לפה מטה הכוח של 10 ניוטון ואני רוצה להחשב מהו המשכלה מרבי של גופו או הוא יכול להרימ קנו מה המשכלה מרבי של גופו אז אנחנו לשתמש בוחןنسخה המומנטים, אני כבר שמשתי במילה הזאת קודם, כך שאתם אמורים להכיר אותה. המומנטים בשני צידי נקודת הסמך צריכים להיות שווים. מומנט הכלט צריך להיות שווה ל-moment הפלט. מה זה מומנט? המומנט הוא מכפלת הכוח במרחק מנקודת הפעלת הכוח לנקודת הסמך. מומנט הכלט הוא 7 ניוטון כפול 35 מטר. שימו לב שזאת עינה עבודה, כי מרחק הפעלת הכוח 35 מטר. המרחק בו הכוח הזה משהו כזה, כאן. אבל ה-35 מטר האלה פרופורציוניים למרחק בו הכוח פועל בהשוואה לצד השני. נכון? היחס בין המרחקים זה אותו יחס. Uh, הגודל הזה, 7 ניוטון כפול 35 מטר, ו המומנט, וזה שווה למומנט בצד השני, מומנט הפלת. זה שווה ל-5 מטר כפול כוח ההרמה, כוח ההרמה של מכונה הזאת נקרא לו uh, כוח הפלט. אפשר לחשב את הכוח על ידי חילוק של אגפים ב-5. נראה, 35 חלקי 5 זה 7. מקבלים שכוח הפלט הוא 7 פעמים 7, או 7 כפול 7, שזה 49, 49 ניוטון. ניתן להבין זאת כי אפשר לראות שהאורך של הצד הזה של המנוף הוא 7 פעמים האורך של הצד הזה של המנוף. כשמפעילים כוח של 7 ניוטון, מקבלים בצד השני כוח גדול פי 7. כמובן שאם רוצים להרים את הגוף מטר אחד למעלה בכיוון הזה, יהיה צריך לדחוף שבעה מטרים כלפי מטה. זה מה שנותן שהעבודה המושקעת שווה לעבודה המופקת. אז שוב, אני מקווה ש... שלא בלבלתי אתכם ושקיבלתם תחושה נכונה של איך מנופים עובדים. בסרטונים הבאים אני אציג בפניכם מכונות פשוטות נוספות, ככון מישור משופע. קשה לקרוא למישור משופע מכונה, אבל הוא אכן מכונה וגלגלות. נתראה בסרטון הבא.